læring og vurdering i nærmiljø. I Norge så har vi hatt særlig fokus på det som kalles for undervisningsvurdering. Hva er undervisningsvurdering? Ja, undervisningsvurdering, det er et begrep som vi finner i forskrift for vurdering. og der skiller den mellom både undervisningsvurdering og noe de kaller for sluttvurdering. Og før å ta det siste først, sluttvurdering, det er et slett standpunktvurdering og eksamen. Derme så er all andnor väring underbesvuring. Alt det som skjer i løpt av ett skuller og de det skal vi hære helt fra første klasse og til siste år i videregå uppæring. H i väringsforskrifteer så har en definirt nokken bestemmte väringsaktiviteter eller situasjoner som vi må hære. O Dett e är det som en kallet forhållårs vring. Den skal på en måte vise kompetansen som eleven har oppnått i et fag og si noe om hva eleven kan gjøre videre for å auke kompetansen sitt. Det er en liten sånn temperaturmåler hvordan vi har kommet, og hva er det vi må gjøre, jobbe med videre nå og setje seg nye mål, og hva trenger eleven hjelp til? Dette kan en gjøre både skriftlig og møntlig, eller begge dele. Den andre, mer sånn formaliserte situasjonen er det som vi kaller for eleven sin egen vurdering. Mm. At eleven skal delta i å vurdere sitt eget arbeid og sin egen kompetanse og sin egen faglige utvikling. Og grunnen til at elevene skal gjøre det er at de skal bli lært opp til å bli bevisst på sin egen læring og lære seg å reflektere rundt sin egen læring. Men det ser ju många vurderingsformer genom et skolår och det blir brukt mycket tid på det både i tillbakemeldinger på lexor, pröver, arbete timarna i undervisning och så vidare. Vad ska vi kalla det då? Det är också undervisningsvårdning. Det är det är kanske den undervisningsvårdningen som är viktigast mm. för att den sker här og nu, den sker tätt på det eleverna jobbar med og den sker jemlig hela tiden. Vad er målet med beneweissverrdering? Det er fordi at eleverne de harædigt stor nytte av fotobamølllinger og underve i arbej, når de skal lære noke. O det kan ha effekt på på det du err undervejs på processessen og på resultatet. resultate. forskrifteer denædig klar på at undervissverrderingen skal bru som etækt høj i læringsprocessen, men det, det som med poenget med det, at det ska hjelpe eleven være noe som fører de videre, som gjør at de kan øke kompetensen sin. Og den kan være grunnlag for tilpasset opplæring i fag. Og den skal gjøres både systematisk, at du har en systematikk i måten du gjør det på, og det skal skje løpende eller gjennle. Og det som også blir understreket i vurderingsforskriften, det är at den skal gi informasjon til eleven om kompetansen, og så skal det gjøres som en form for rettleying, mm -hmm. altså at det skal hjelpe eleven videre. Eh, og dette kan vi jo finne igjen i veldig mye forskning eh, på vurdering, altså det er disse prosessene som er viktige hvis vurdering skal ha en innvirkning på læring. Mm -hmm. blir det blir ikke mye arbeid da. Mm. Hvordan ska en lærer få tid til alt dette? Vi skal drive med forberedelse, vi ska ha etterarbeid, vi skal drive med tilpasset opplæring, fokus på klassmiljøet, vi ska samarbeide med kolleger, mm. og vi ska utvikle oss faglig. Mm. Og så kommer dette i tillegg. Mm. Ja, hvis det er øyekast, så kan det jo se litt omfattende ut mm. og kanskje litt overveldende også. Men det er viktig å tenke på at underveisvurderingen, den skal på en Alltså formålet med den är ju att ge en god upplärning och hjälpa eleverna till att lära. Eh, på många måter så är det något lärare gör hela tiden. Det er ju detta som är gott lärararbete att du upptar dig hur danska jag eh undervisar på bästa sätt så sånn att eleverna mina förstår vads aktiviteter skal de göra för att lära. Ehm och detta är på något i kärnan i det vi kallar for värdering för läring. Uh, og vi har en uh, engelsk forsker uh, Dylan Williams som sier det at uh, god vurdering er det samme som god undervisning. Ja, vurdering for læring, det kjenner vi til, og Udir har jo hatt fokus på dette hele siden innføring av kunnskapsløftet. Men er det det samme som underveisvurdering? Ja, på mange måter så er det det. Um, underveisvurdering kan defineres som vurdering for læring, men samtidig så inneholder underveisvurdering flere element. Mm -hmm. sånn det er nok litt mer komplekst, det mm -hmm. begrepet. Kan du utdype det litt grann med? Ja, uh, vurdering for læring det handler altså om at vi skal uh, hjelpe eleverne til å lære mer. Uh, vi skal gi dem informasjon som hjelper dem videre i læringsprosessen. Uh, og så er det noen viktige kjennetegn ved det, blant annet så er det viktig at tilbakemeldinger som eleverne får er spesifikke og konkrete. Um, og de må komme på et tidspunkt i prosessen der eleven kan bruke de til noe, mm. og at de kan relatere til det. Og så videre at de kan bruke de. At det. at de ikke er noe de kan, må legge, legge vekk og begynne på noe nytt, men at det har en viktig funksjon for at de skal komme videre og komme til målet. Uh, og her kan jo digitale verktøy være til hjelp, altså ulike måter å effektivisere tilbakemeldinger på å lagre dem, mm. elevene kan hente dem frem. Lage et så er, system rundt det. Ja, rett slett ja. et system rundt det. Uh, og tilbakemeldinger som kommer gjerne litt i tid etter eleven har spurt etter dem, eller tilbakemeldinger på arbeid som er gjort ferdig, mm. kanskje for ei tid siden. Uh, den type tilbakemeldinger har ofte mindre effekt på elevenes læring. Og det er to ting som er viktig der. Det ene er at elevene har kanskje vanskelig for å huske hva som var problemet, og når du får den responsen, hva skal du da bruke den til? Mm. Og det andre er at kanskje sånne tilbakemeldinger har en tendens å komme på avsluttet arbeid. Mm. Eh, og når ting er avsluttet, så begynner vi jo på noe nytt. Så stan lit få synka til bakkemmälingingen en ut i en ny læringsfase på ett nytt tema så ville ågver vans skull få eleverne og bruke det aktivt. Så det vitig att eleverne får responser som de kan bruke här og no. detta kallar vi jog ofte for formative Så det er tilbakemælingar som forme eleverne i læring så virke in på eleverne i læring. Mm -hmm. Betyr det at underveisvurdering kan både være formativ og summativ? Ja, det betyder det. Og i praxis ser det jo det som skjer. Ja. Og hvis vi ser på praksis og i forhold til vurderingsforskrifter, da, så vil jo alle eh, karakterer så vi gir på prøver og den andre type summative tilbakemeldinger på ting som elevene har gjort, de vil være summative. Altså summerer opp og stavfester en kompetanse. Um, men det, du kan skape det om til bli formativt hvis det i kommentarene og tilbakemeldingene kan brukes av eleverne her og no. Så hvis du lager et rom for det, at eleverne skal bearbeide det, de skal rette opp igjen, kanskje de skal ta prøven på nytt, så blir det jo formativt. så sånn at det er egentlig ikke disse verktøyene i seg selv som er formative eller summative, men det er måten du bruker dem på. kan altså, ditt. Med der vi har og de tilbakemeldingene og ikke minst tidspunktet. Mhm. har sett att Udir lägger vekt på tre elementer i formativ vurdering. Mhm. Vilka elementer er det? Ja, de tre elementerna, de har ju hämtat från forskningen till Hattie och Timperley på mm -hmm. New Zealand. Eh, uh, de har ju forskat väldigt på det här och de säger at... Uh, Effektive tilbakemeldinger de må gi svar på tre spørsmål. Og det første det er, hva er målet? Hva er det vi skal lære? Hvorleis skal vi lære det? Det å diskutere det med elevene og bruke tid på det, og på en måte forankre en forståelse hos elevene, det er en viktig del av selve læringsprosessen. Og det andre det er at de får svar på, hvordan har jeg gjort det? Hvordan ligger jeg an i prosessen min? Har jeg forstått ting rett? Er det noe jeg har misforstått? Og få tilbakemeldinger som sier noe om kvaliteten på det du gjør. Og det siste det er at elevene får svar på hva skal jeg gjøre for å bli bedre eller for å komme i mål. Eh, helt konkret. Og då er det viktig med spesifikke responser fra lærerens side. Til slutt har du noen gode råd eh, på hvordan vi kan arbeide med underveisvurdering. Ja... Eh, det er veldig mange råd og tips og verktøy man kan bruke og tipse om. Um, og jeg vil anbefale utdanningsdirektorer til sine nettsider. For der ligger det en del både verktøy og maler for hvordan man kan det dette. Men også bakgrunnskunnskap og informasjon som jeg tror er like viktig å sette seg inn i. Og det ligger mycket gode filmer der, så man kan se hvorleis kan man kan gjøre dette. Uh, og utdanningsdirektoratet har jo også form, ja, formulert uh, noen prinsipp for god vurdering, mm. eller god underveisvurdering. Og de er jo litt basert på Hattie og Timperly sin forskning, blant annet, som jeg nevnte. Mm. Uh, og det er... Disse prinsippene er, for det første, du må klare å målet, hva skal vi lære? Uh, det andre er... Eh, at elevene får tilbakemeldinger om kvaliteten på prestasjonen. At de får tilbakemeldinger om hva de skal gjøre for å komme i mål. Mm. Eh, og det siste, at elevene skal være involvert i å vurdere sitt eget arbeid. Mm -hmm. mm. Men er det bare elevene som skal lære av dette her? Nei, eh, det er også viktig at... Eh, Verrdering for læring.t på må en, en som sånn tog side i process de her eller en jen si de Det handler om at når maner tilbakemælling til eleverne og de responderre på det. Så är det og viktig informasjon til læren har ik nått fram. M je få klare att på en annan måte er det måge som misforåtte til hanno. S det handlar og om kun de lære tar tilbakemellillingar og lære av det som he eleverne gjør og hva de eventuelt ikke får til å sig sin egen undervisning. Så der ligger en sånn gjensidighet ja. i det. Og så synes jeg også det er viktig at når man skal jobbe med underveisvurdering, og eventuelt bruke disse verktøyene og tipsene som direktoratet legger ut, at det ikke blir teknisk og instrumentelt, at man finner gode modeller, og så bare låner man det og bruker det. Jeg vil si, Vær kritisk eh, og tilpass til din egen praksis, til ditt eget fag, og til dine egne elever, hva de har behov for. Eh, og til 7. så handler det veldig mye om den dialogen og kommunikasjonen som man har mellom lærere og elever. Mm -hmm. eh, at den gir de anerkjennende tilbakemeldinger og ser at de har forsøkt, at de prøver, at de er på vei til noe og gi dem positive tilbakemeldinger på det, og oppnuntre dem, uansett hvor de er i sine prosesser. Og det är det som vi gjør i hverdagen, og som då blir vurdering for læring. Da takker for en fin samtale om vurdering.